سلام شباب طبعاً ندخل على بنا ومجيبين ونختار كاملة ولاتسينكر فرو طبعاً بين مجاني بعدها ندخل على البوج من بعد ندخل على البوج ندخل على تدات وهي بالدوله لسنغافوره بعد ما تنغت تجي الدخول ندخل الحدث مش محتاج مهمه مجرد تعمل كلك تاخد تدخل البنت تريد تفتح الصوديق الدراجه Vamos